Moi vaan, se on Lehtori Virtanen tässä taas ja tänään sellaisella aiheella kuin kurssiverkkoon. Mä oon tässä menneiden vuosien aikana puhunut lukemattomia kertoja pedagogisesta suunnittelusta, pedagogisesta käsikirjoittamisesta ja kaikesta siitä, mitä tapahtuu ennen kuin sitä kurssia oikeasti aletaan edes toteuttaa. Tänään mä ajattelin mennä yhden askeleen lähemmäs konkretiaa ja näyttää sulle, että mitä se mun kursseilla oikeasti tarkoittaa, se pedagoginen käsikirjoittaminen ja miten ne eri osa-alueet sitten siellä mun kurssilla näyttäytyy. Ja miten esimerkiksi oppimisnäkemys, olen vahvasti sosiokonstruktivistisen oppimisnäkemyksen kannattaja. Ja sitten teen sitä vielä digitaalisissa ympäristöissä, eli miten yhdistyy sitten ne, että, että me voidaan tehdä yhteisöllistä, me voidaan tehdä porukoissa, vaikka me ollaankin etänä. Ja mä en oikeastaan näe siinä niin hirveästi pedagogisesti tai oppimisnäkemyksen kannalta eroa siinä, että, että ollaanko paikan päällä vai etänä. Että aika paljon toteutan niitä samoja malleja huolimatta siitä, että, että se väline onkin sitten kuin verkko. Esimerkkinä mulla on tässä mun oma kurssi, joka toteutuu Metropolia ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ja tutkimisen osaamisalueella ylemmässä ammattikorkeakoulussa, jossa opetetaan tulevia terveysalan kliinisiä asiantuntijoita. Kurssi on kokonaisuudessaan viisi opintopistettä ja toteutuu kokonaan verkossa. Tämän vuoden toteutuksella 165 osallistujaa ja yhteisöllinen verkkototeutus käynnissä juuri parhaillaan tällä hetkellä. Ja vähän vaihdelle vuosista, niin tämä kesto on 6-9 viikkoa riippuen sitten muusta kuormituksesta ja lukukauden aikaisista muista opinnoista, mitä siellä menee. Tosi tärkeä tietysti on ei liity ehkä pedagogiseen suunnitelmaan eikä siihen toteuttamiseen, vaan niin ylipäänsä kursseihin. tosi tärkeää tietysti on, että opiskelijalla on aina kaikki tarvittavat perustiedot saatavilla. Ja muun mielestä perustietoihin kuuluu myöskin se, että, että kuinka paljon tämä oppia opiskelijaa kuormittaa, kuinka paljon pitää tehdä töitä, kuinka paljon laskennallisesti sitä odotetaan. Kun aloitetaan, niin noiden perustietojen lisäksi niin tärkeitä on yhteiset pelisäännöt. Viestiä. Koko porukalle, että miten me tullaan tässä työskentelemään, me tehdään hybridinä, me tehdään etänä, me tehdään yksin, me tehdään yhdessä. Ja yllätyksenä on vähän tullut myöskin se, että nykyään on hyvä ilmoittaa myöskin se, että oletan opiskelijoiden puhuvan. Joskus se tulee vähän yllätyksenä, okei, okay, ei ole mikrofonia, ei ole kameraa, en ollut varautunut puhumaan, teen töitä samaan aikaan, olen kokouksessa, mitä tahansa. Eli olen oppinut myöskin nykyään ilmoittamaan sen, että nämä ovat yhteisöllistä työskentelyä. Toivottavaa on, jos voisit osallistua myöskin puhumalla ja ehkä sitten kameralla, jos haluat, ei ole välttämätöntä. Välttämättömänä pidän sen sijaan sitä, että et lähettävä pää eli opettaja tilaisuuden moderoija pitää sitä kameraa auki ja pitää sitä yhteisöä sillä tavalla yllä. Vaikkakin se tilanne on opettajalle monesti aika hämmentävä, siellä on 165 ihmistä linjalla katsomassa sinua ja sä et näe ketään. Ajan kanssa tottuu puhumaan sille koneelle ja varsinkin kun saa sen interaktion syntymään, niin syötettähän sieltä tulee kyllä chatin muodossa ja kommentteina. Ja kädennostoina ja reaktioina, jos luo sellaisen ilmapiirin, että se kuuluu tähän kurssiin ja se on ok toimia näin. Tänä päivänä tarjoan myös tallenteen kaikesta, se on ollut mulle jotenkin aika ominainen tapa toimia. Se jousta voittaa ihan hirveästi, varsinkin mun tapauksessa, kun mun opiskelijat noin 100% tekee samanaikaisesti töitä ja elää ja hoitaa perhettä ja ovat jo työelämässä olevia asiantuntijoita. Nyt viihin kurssiverkkoon vaiheisiin. Ja edelleen ensimmäisenä vaiheena on se etukäteissuunnittelu ja pedagoginen käsikirjoittaminen. Eli miten haluat sen kurssisi läpi viedä, minkälaisia asioita haluat opiskelijoiden kanssa tehdä, ketkä ovat aktiivisia missäkin kohdissa. Ja tämän kuvion selkiyttäminen itselleen helpottaa huomattavasti myöskin sitä opettamista käytännössä. Mä lähden aina kaikessa liikkeelle siitä, että, että kuinka paljon... Mä haluan tätä opiskelijaryhmää tavata, tai kuinka paljon se on mun mielestä merkityksellistä. Onko niin, että aloitustapaaminen ja loppuseminaari riittävät, vai onko niin, että, että mä haluan tavata heitä ne ensimmäisen neljän viikon aikana joka viikko, ja puhua jostain teemasta, käydä keskustelua herättää ajatuksia. Ja se on mulle ehkä se ominainen tapa. Mä vedän livevetoja kaikissa mun kursseissa, Enkä oikeastaan haluakaan tehdä sellaisia itsestään pyöriviä verkkokursseja. Ne on oppimistuloksiltaan monesti aika vaatimattomia. Ne on ehkä opiskelijatyytyväisyyspalautteiden kannalta vaatimattomia, joten olen havainnut parhaaksi toimia niin, että mä edelleenkin kun opetan joitakin asioita, vaikka se ympäristö onkin verkko. Ja se on sitä tietoa, kokemusta, mitä mulle on vuosien varrella kertynyt, jota mä haluan sitten heidän kanssaan jakaa. Mutta kaksi, mä merkkaan ne, ne kontaktipisteet, missä mä haluan heidänkaan olla. Ja sitten lähden muodostaa sitä kehystä siihen ympärille, että mitä kaikkea muuta siihen, tässä tapauksessa 135 opiskeltavaan tuntiin, niin sisältyy. Ja kaikkeen, aika lailla kaikkeen korkeakoulutekemiseen liittyy erilaisia tehtäviä, erilaisia muotoja, erilaisia toteutuksia. Ja niin mullakin. Mulla on isompia tehtäviä, pienempiä tehtäviä, ja, ja ne mä oon sitten janoittanut suunnilleen noille viikoille visuaaliseksi malliksi niin, että opiskelija heti näkee etusivulta oppimisympäristö etusivulta, että okei, okay, tällaisia asioita muuten odotetaan, ja näissä aikapisteissä mun pitää mun toimia näihin päivämäärin mennessä palauttaa, jonka jälkeen taas on aikaa tehdä jotain, ja sitten taas se seuraava palaute. Hyödynnän paljon vertaispalautetta johtuen myöskin siitä, että mun ryhmät on valtava suuria ja se opettajan palautteen antaminen moneen tehtävään kurssin aikana voi olla resurssien kannalta haastava tekijä. Annan aina palautetta sekä pienistä että isoista tehtävistä, mutta vähän eri tyylillä. Vertaisarviointia hyödynnän niin, että annan siinä itse myöskin yhden vertaisen arvion, koska voi tuntua Epäreiluuta, että opiskelu toveri kaveri, antaa arvion siitä, joka vaikuttaa mun lopulliseen arvosanan. Eli annan itse aina myöskin niin kuin oman ääneni niihin vertaisarviointeihinkin. Ja sitten jos on isompia tehtäviä, niin kuin tässä on kirjareferaattia, niin niihin aina annan henkilökohtaisen palautteen. Ja mä olen tuon palautteen antamisen kannalta tosi kriittinen, että se, sen rooli on merkittävä, on tullaan siihen vielä vähän myöhemmin. Pedagoginen käsikirjoitus siitä on meuhkannut vuosikausia, että kannattaa tehdä sinne alatasolle menevä skripti ikään kuin niin, että, että jos sä pidät luokassa, niin mitä sä aiot siellä sanoa, mitä sä aiot siellä tehdä, mitä sä aiot siellä ehkä kysyä. Ja kun ajat koko kurssisi verkkoon, niin joudut miettimään tätä varmasti vielä enemmän. Mikä pienporina, mikä keskustelu, mikä kysymys, mikä linkki opiskelijalle. Ja, ja mä Exceloin kaikki joka ikisen niin toimen, joka ikisen objektin, minkä mä haluan, että opiskelija läpikäy tai katsoo tai jollain tavalla siihen niin kuin reagoi. Ja siitä syntyy sitten tämmönen hirveän näköinen Exceli, joka on mulle hyvä työväline siinä, että kun mä sitten siirrän sitä mun kurssia oppimisympäristöön tai jollekin alustalle, niin se on vaan niin kuin tekninen siirtoprosessi. Sama skripti toimii, jos vetää paikan päällä Ja kun kerran tekee, niin sitten muokkaamalla siitä saa joka vuosi sitten hyvän kokonaisuuden itselleen tehty. Sitten teemottelu, vaiheistus ja visualisointi aiheittain viikoittain. Vähän vaihtelee mun kursseilla, että eteneekö se viikko-ohjelman mukaisesti, että näillä viikoilla tiettyä asiaa tai sitten teemoittain. Tällaisia teemoja, ajoituksen voit valita itse. Tai sekä että niin että viik jokaiselle viikolle oma teema, mitä nyt tässä on aika lailla toteuttanut. Ja niitä on sitten sinne oppimisympäristöön ö, välilehdiksi esimerkiksi muotoillut. Ja välillä niinkin, että ne aukeaa viikon välein. Ö, opiskelija näkee kyllä koko kokonaisuuden, mutta ei pääse avaamaan tiettyjä elementtejä kuin sitten vasta kun tietyt viikot alkavat. Ihan ok toimiva tapa näyttää olevan myöskin tämä. Mulla on tapana visualisoida paljon ja niin aikatauluttaa paljon ja yrittää tehdä mahdollisimman selkeäksi. Sama asia vähän erinäköisinä janoina, kuvioina, listoina. Niin koskaan ei siltikään voi olla liian selkeä, vaikka sen asian on esittänyt niin kuin monella eri tavalla. Yhdelle toimii se yksi kuva, okei, noin viikkojanat, tosta kalenteriin toisille toimii tämä listaus, että et missä mun pitää milloin olla. Se vähän riippuu sitten vasta päästä, että miten sitä tietoa haluaa käsitellä ja miten omaa ajankäyttöä niin suunnittelee. Mutta tämä on sellainen, että tätä ei varmaan voi tehdä niin koskaan liikaa. Mulla on sellainen tapa, että mä käytän tota samaa etusivun lejauttia kaikissa mun kursseissa. Sieltä löytyy aina samat asiat. Sieltä löytyy toi ajotussuunnitelma ja janoina, sieltä löytyy sisällöt, tavoitteet, webinaaripäivät, osallistut tästä, palautettavat, tehtävät, kysymykset, vastaukset, viestejä opettajalta ja yhteystiedot. Ja aina siihen samaan kaava, jolloin aika nopeasti se logiikka aukeaa myöskin opiskelijalle, että joo, tästä mä näen kaikki ja sen jälkeen mä etenen viikko teemoittain vaikka sitten noille välilehdille, miten se siellä sitten ja ne teemat on myöskin rakentanut aina kyseiseen kurssiin samalla logikalla Eli se on ehkä sellainen, mitä kannattaa välttää, että käyttää sitä tätä ja silppua erinäköistä, vaan sitten valitsee yhden tavan sille yhdelle kurssille tai vaikka kaikille kurssille, jos se on hyvä ja sitten tota, ja rakentaa se samalla logiikan mukaisesti, jolloin sitä kokonaisuutta on tosi helppo seurata. Nykypäivänä tärkeää että se sisältö, mitä me tuotamme ja tarjoamme oppimisen tueksi, että se on monimediaista. Teen itse paljon videota, sitten tekstidokumentteja jonkun verran ja jotain diasetteja jonkun verran. Audio on vielä ehkä semmoinen nouseva osa-alue, mutta mikäpä estää sitten sitä videota kuuntelemasta pelkkänä äänitiedostona. Ja en tiedä, ollaanko menossa tähän suuntaan, ainakin niin kuin kuunneltavaan median osuus on huikeasti lisääntynyt viimeisten vuosien aikana, että käykö sitten tulevaisuudessa ehkä niin, että se, se kuva ei olekaan enää niin merkityksellinen, vaan se onkin vaan se ääni. En tiedä, mutta seurataan tilannetta ja edetään sen mukaan. Yhteisöllisyyden tukeminen, tai mikä se sitten onkaan? Eli tämä perustuu nyt siihen oppimisnäkemykseen ja siihen sinun tapasi ajatella, että miten oppiminen yksilössä tapahtuu. Ja mä ajattelen, että se tapahtuu yhteisöllisissä ryhmissä, yhteisöllisessä tekemisessä, siinä interaktiossa eri toimijoiden välillä. Toki siellä yksilössä tapahtuu sitten se lopullinen oppiminen ja, ja muutos ja siirtovaikutus ja näin poispäin, mutta se, että et, mä ajattelen, että et me ollaan kuitenkin paljon enemmän kuin vain kuin niin osien summa sitten, kun me la, meidät laitetaan yhteen. Eli se, Tieto rakentuu, konstruoituu siinä yhteisöllisessä tekemisessä. Ja tämä tietysti, että kun mä haluan tehdä sen näin, niin se vaatii multa, kun erityistä ponnistelua verkkoympäristössä, että miten tämä toteutuu. Ja mä mietin tätä jokaisessa vaiheessa, että jos mä puhun yhteisöllisestä oppimisesta, niin miten mä sen toteutan? Muahan pitää luoda ne mahdollisuudet, mutta pitää luoda ne pienryhmät, mutta pitää luoda ne keskusteluhetket, webinaarien pienryhmätyöskentelyt ja ohjata koko ajan sitä tekemistä. Sitten täältä oman työpöydän ohjaimiston takaa. Ja välillä tuntuu kyllä, että, että vähän niin kuin lentäiskonetta, kun, kun kolmella ruudulla ja, ja tota pienryhmiä 50 ja, ja jaat ja sämplät. Niin onhan se iso kokonaisuus ja varmasti niin kuin monelle opettajalle iso haaste. Että miten mä tämän niin kuin smoothisti hoidan ja niin, että, että se ei mene semmoiseksi tekniseksi räpeltämiseksi, vaan se ihan oikeasti kuin toimii. Ja se yhteinen tekeminen monesti ruokkii itseään. Mä yleensä aina tarjoan yhteisiä työpohjia, ja ohjaan, että tähän ryhmittäin kirjoitetaan, ja sitten vedetään yhteen ja käydään se keskustelu. Ja kannustan siihen kun tiedon etsimiseen myöskin näiden meidän sessioiden välillä. Ja näen kyllä joka vuosi sen, että kuinka tietysti aihe on erittäin mielenkiintoinen, puhun digitalisaatiosta terveysalalla, niin miten tämä lähtee niin kun isoissakin kokonaisuuksissa kantamaan niin, että, että mä, mä tunnen tänne sen innostuksen, kun, kun opiskelijat lähtee näitä asioita penkomaan ja, ja jakamaan uutisia ja, ja tämän hetken kummimpia juttuja ja kursseja ja vaikka mitä. Ja se on musta parhaimmillaan, että, että vaikka mä ohjaan tätä kokonaan etänä, niin mä aistin sen kyllä, että se homma menee niin jakeluvasti. Toki en voi olla 165 opiskelijasta varma, ovatko kaikki mukana ja sen vuoksi tietysti tehtäviä. Tärkeintä on, että, että sä opettajana olet tavattavissa koko sen kurssin ajan. Etenee se sitten miten tahansa, että, että onko siellä aloitus ja lopetus vai onko siellä viikkosessiot vai mikä, mitkä siellä on. Mutta todella tärkeää että sinne toiseen päähän on välittää sitä fiilistä, että mä olen täällä. Et me tehdään tätä yhdessä, toteutustapa vähän erilainen. Mä oon täällä, kysy mitä vaan, minkä kanavan kautta tahansa, mä vastaan aika nopeasti. Ja mä ajattelen aina, mun kurssit kestää 6-9 viikkoa, että se on se aika, jonka mä vietän tämän porukan kanssa ja jolle mä annan sen oman aikani. Mä voin kalenteroida siihen työaikaa kalenteriin, jotta sen pystyn tekemään, mutta tota, mä olen, olen täällä. Ja mä oikeastaan aika lailla niin joka päivä katson, että onko kysymyksiä, mitäkö vastata, onko tietysti sähköpostin nyt huomaan hiti kun tulee ja vastaan niihin. Mutta mut miten se ryhmä siellä pyörii ja miten he vastaavat sitten myöskin jo toistensa kysymyksiin. Ja tätä mä teen arkipäivisin, en, en viikonloppuisin enkä pöisin enkä milloinkaan mulla, vaan, vaan tota arkipäivisin. Ja myöskin sen kertoon opiskelijoille, että, että vastauksen saa nopeasti arkipäivien aikana, mutta sitten viikonloppuisin joudun tekemään jotain muuta. Etenemisen ohjaamiseen ja oppimiseen reaaliaikaiseen tukeen, no toi että on paikalla, niin sen lisäksi mä käytän tällaisia viikkoviestejä. Aina maanantaisin. Ja, ja koko tämän mun kurssin ajan. Aina maanantaisin koostan sen, että tällaisia asioita tällä kurssilla tapahtuu tällä viikolla. Aikataulun mukaisesti on oletettu, että etene näin, niin pysyt mukana. Ja sitten osallistut tuosta. Viikon aikana on kertynyt mielenkiintoisia uusia sisältöjä luen nämä. Ja mitä siellä sitten ikinä onkaan. Ja hyvin kiitelty tapa ollut se. Jos toteutat tätä kurssia enemmän kuin tänä vuonna, ensi vuonna sitä seuraavana, niin nämä kokonaisuudethan aika lailla on sulla sit jo hallinnassa. Että et joo näillä viikoilla tapahtuu suunnilleen näitä asioita, sen lisäksi lue vielä nämä. Eli kun tän tekee myöskin kerran, niin sen jälkeen sitten niitä kokonaisuuksia voi muokkailla. Ja vaikka tuntuu ehkä alkuun, että okei, okay, tollanenkin vielä, niin tota, kun kerran tekee, niin sit on jo paljon helpompaa. Ja paljon käytän myöskin tällaista yksi yksisuuntaista viestintää siinä viestejä opettajalta. Että aina kun on jotain kurssilla mielenkiintoista tapahtunutta tai onko tallenteet katsottavissa tai on, on jotain tehtävän palautuksia tulossa tai jotain mistä mä haluan vielä muistuttaa, niin hyödynnän kyllä tätä kun yksisuuntaista viestiä pakotettuna kaikkien sähköpostiin tältä kurssilta. Ja en osaa ajatella että se olisi niin huono tai että vastapuoli saisi liikaa viestejä tai ohjeistusta siitä, että, että miten sun olisi niin kuin hyvä toimia, jotta pysyt aikataulussa, ja saat sen kurssin suoritettu asia mukaisesti. Ja lopuksi tullaan vielä tuohon oikea-aikaiseen palautteeseen ja siihen oppimisen vertaistukeen ja, ja sen merkitykseen, mikä on mun ihan äärettömän kriittinen asia. Varsinkin kun tehdään verkossa. Ei tule sitä välitöntä palautetta paikan päällä, että että hyvin menee ja tuohon suuntaan jatketaan, vaan se oppimisen palaute pitää tulla oikea-aikaisesti sen kurssin aikana jo. Ja mä merkitsen myöskin tohon mun visuaaliseen janakuvaan sen, että missä kohtaa tulee opettajan palaute tai missä kohtaa tulee vertaispalaute. Ja aina niin, että se tulee kesken sen kurssin. Silloin oppimisesta tulee prosessi, ja siitä, sitä oppimista voi säätää vielä sen toteutuksen aikana. Ei niin, että, että me mentiin loppuun ja sitten katsottiin, että mitä tuli ja lyödään se arvosana. Tiedän aika yleinen tapa toimia, mutta tämä valaute on mun mielestä äärettömän arvokasta. Ja itse ajattelen siihen, sitä niin, että mulla on opettajana niin mul on pakko olla siihen aikaan. Tiedän, henkilökohtainen yksilöllinen palaute 165 opiskelijalle. Se on iso työ, mutta se on ihan varmasti sen vaivan arvosta. Tämmöisellä asialla tänään kurssiverkkoon. Toivottavasti jotain ideoita sait myöskin siihen sun omaan tekemiseen. Ja jos on jotain hyviä vinkkejä, niin kirjaa ihmeessä tuohon alle. Mukavaa päivää sulle ja työn iloa. Moi.